Пошуково-рятувальні роботи завершені у двох багатоповерхівках, куди 22 березня влучила російська ракета, розчищають квартири від уламків та прибирають прилеглу територію. 87-річна пенсіонерка Валентина Миколаївна зранку прийшла до свого пошкодженого будинку. Її квартира на четвертому поверсі. Каже, Переночувала в онуки і зараз хоче подивитися, в якому стані її помешкання. Я даже не знаю, откуда оно, откуда оно вот это падало. Из-под, смотрите, между потолком. Ну я не вон, вижу. Вон. Вон. Видите, вон. Свод же зашла на кухне. И вот это когда все. Все, начало шум, трещать, лететь там стекла, понимаете, вот это вот крик людей, вот это что я слышала. Ничего не соображала, меня сосед у меня тоже схватил под руки и начал меня выводить. И я не, уже нельзя с ним и по стеклам, я ни палочки не взяла, не успела, ни квартиру не закрыла, ни одной копейки не взяла, не успела. Ну, квартира в более-менее нормальном состоянии, но это вот рядом. Четвертий етаж, тобто квартира всі горює. Сейчас будемо вбирати, вичищати. Про ракетний удар дізналася з чату дитсадка сина – жителька торцевої квартири, що на першому поверсі Ілона. У цей час вона була на роботі, а вдома залишилися чоловік із п'ятирічною дитиною. Вона почала дзвонити мужу. На телефон сину на телефон і не змогла дозвонитися. Ну визвала таксі, їхала сюди. А потім уже вийшов муж на связь з телефона рібенка. Ніби у біжали в убежище. Тобто, ну коли случився зрив, ані були в квартирі. Муж схватив рібенка і одразу почав питатися вибіжать. Переночували у друзів. А що робити далі? Поки не визначилися, каже Ілона. «Все розрушено. Нету пол балкона, нету окон, двері, стіни вроді всі целе. ну, повністю розбиті всі шкафи все, вся техніка, меблі, все залито водою, поздувався лінолеум, ну, як би. Ну, там ужас, там неможливо буде жити. У момент вибуху родина була вдома, але на щастя вціліла, розповідає жителька сусіднього будинку Юлія Полусмяк. В цей момент була тривога, тому ми знаходилися в коридорі, але вибуховою хвилею відкрило вікна, з полиць посипались, все, що стояло на них, але гадних ушкоджень не зазнали. Опівдні на дитячому майданчику, що поряд із дев'ятиповерхівками, завжди багато родин із дітьми. Це диво, що ніхто з них не ушкоджений, каже Юлія. Моя знайома з дитиною, коли відбулися перші вибухи, перші три вибухи були недалеко, але вони злякали людей, і вони побігли додому, в цей будинок, і вони за три хвилини до вибуху були вдома і не постраждали. А так ми всі гуляли на майданчику. Другий день поспіль допомагає мешканцям багато волонтер Даніїл разом зі своїми друзями. Перше, що ми побачили, це літня жінка яка знаходилась в шоці, у неї було все лице в крові. Ми допомогли їй чим могли, у нас є набори медичні. І доставили цю жінку в наш автобус для подальшої допомоги. Ще була жінка теж похилого віку, яка врятувала свого попугу. Десь у другій половині дня вивезли по шелтерам чотирьох людей у яких було зруйноване житло повністю». Розчищення зруйнованих квартир сьогодні мають завершити, аби розпочати роботи з їхнього консервування та укріплення конструкції будівлі, повідомив заступник міського голови Олександр Власюк. «Відновлена комунікація по електриці, комунікація по воді. Зараз у нас частково в, будинку, в цьому під'їзді один стояв тільки відключений по воді. Зараз наша комунальна рятувальна служба буде приступати до стабілізаційних робіт, до консервації і стабілізування самої, ну, самої конструкції будівлі, для того, щоб уникнути подальшого суву і обвалу верхніх этажів. Повністю продовжуються роботи комунальних служб по відновленню вікон, виділили будівельні матеріали, виділяється ОСБ-плівка». У день обстрілу міськрада прийняла заяви від 86 родин щодо пошкодження їхнього житла. Прийом документів продовжується. Десятьох людей тимчасово розселили по комунальних закладах міста. Після консервування квартир спеціальна комісія обстежуватиме їх щодо відновлення газогону, каже Олександр Власюк. Нагадаємо, 22 березня дві дев'ятиповерхівки, а також 12 сусідніх будинків пошкодила російська ракета «Торнадо-С». В результаті загинув 48-річний чоловік. Травмувалися 34 людини, серед яких 3 дитини. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне Новини Запоріжжя.